الفول حلو قوي قوي كمان طعميه خطيره المخلل حلو قوي بطاطس محمرة جميله جبنه دي تحفه البطاطس دي ما طعم لا فيها ملح ولا فيها في فيسود ولا فيها طوم ولا فيها اي بهارات خالص خالص يعني انا مش فاهمه هو ده الطبيعي بتاعها ولا هم نسيو حياقها نار بس في المجمل الفطار كله حلو قوي قوي ده مطعم يم يم يا طارق صح؟ تمام جميل ما شاء الله جربوه حلو ده اللي هو في الممشى كنت وريتكم ال الفيديو بتاعه واحنا قاعدين قدام المحل قلت لكم هنفطر من عنده برا احنا لسه خارجين دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه تلاته وتقريبا تلاته وشويه ما رحناش في حته الصبح يا دوبك فطرنا ورجعنا نكمل نوم تاني. ان شاء فين النهارده؟ ان شاء الله نعود في البلوهول البلوهول ايه ده؟ اللي جنبي؟ ده ده خروف. ده ولا ماذا؟ ده ماذا صح؟ خروف. خروف؟ <تصفيق> مش شبه الخرفان ليه؟ وشي وشي مازة. بيت خروف. ايوه ما هو بقيته فرو بس وشه معزه مش فاهمه ازاي هنروح بقى البلول مقبره الغطاسين وربنا يستر شكلي شاء الله جبل جنبنا خالص اهو <تصفيق> عسل دائرة وإن ده إيه نفس نفس الشعر اللي موجود في كيفية ولكن حلو قوي ما شاء الله منظر البحر يجنن داخلين على البلو هول البلو هول يفطى مكتوب عليها البلو هول منطقة البلو هول مقبره الغواصين وربنا يستر الحمد لله مش غواصين <تصفيق> احنا دلوقتي خلاص في <تصفيق> آيه. المنطقه اللي, مكت... اللي عندها العواصف اللي... التذكاريه باسماء الغواصين اللي, اللي استشهدوا او طوفوا هنا في الهول ودور مش كلهم دول بس اللي تعمل لهم اللي... النسب التذكارية دي اهو الصور ده تخليدا لذكراهم عند البلهول don't let fear stand in the way of your dreams James Caulsmith مواليد 79 اتوفى في 2003 ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم عملوا الحاجه اللي كانوا بيحبوها وتوفوا وهما بيعملوها ربنا يرحمك انا مش مصدق ان انا واقفه هنا انا كنت الحاجات دي بتفرج عليها في, في على النت وبشوف الصور كنت بتجنن عليها جدا فمش مصدقه ان انا في المكان ده بجد المكان شكله يجنن روعه حلوة قوي ما شاء الله والسمين البحر صح ازاي السمك بتاع البحر عامل ازاي شاء الله. يقولوا من أجمل الأماكن للغطس في العالم كله بس هي برضو من أخضرها فإحنا إن شاء الله نحاول ناخد الجميل اللي فيها بس الجمال بتاع المية. شايفين فرق الألوان فرق الألوان ده الفاتح زي ما قلت كده فيه اعشاب بعدها الغريق على طول شايف الغريق قريب ازاي قط غلك والغريق ده مهووط جدا اه أمطار بقى تحت ده بيقولك عمقها أزيد من 100 متر بس الناس بقى بص بتعمل سمارتينج على الحواف بتاعتها يعني بص بيدخل مثلا ايه بيبعد عن الأعشاب مثلا متر مترين وطبعا دايفنج لازم يبقى معاك سباحين وغواصين محترفين كمان مش أي حد من ورا فينا <تصفيق> نروح نشوف المكان ده سدت مقولة اللي قريتها اول ما جيت من جاء الى ذهب عقله ذهب فعلا لنب بيذهب مع ذهب بصوا ما شاء الله الطبيعه عامله ازاي بكر ازاي بصوا الالوان عامله ازاي شايفين يعني حاجه كده جد جميله جدا جدا جدا يعني انا مبسوطه ان اول مره جيها واستمتعت كده وان شاء الله مش تكون اخر مره واللي بجيه ما جاش ذهب تعالوا تعالوا في كل الاسعار وفي كل الامكانيات متاحه هوستلز كامبات شقق فنادق كل حاجه كل حاجه ف تعالوا يا جماعه والله هتنبسطوا أنا شخصيا روحت أماكن كتير بس أكتر مكان اتبسطت فيه فعلا أهو ال بيركبوا مراكب هناك عايزين إن شاء الله بقى نجرب ركوب المركب رحلات بتبقى جاية من عند الممشى أو من أماكن تانية فبدل ما بيجوا عن طريق البر بيجوها بالمركب عشان يقعدوا هناك دي ابو جالوم فلو رحنا ابو جالوم يبقى مش هنغطس هنا في في البلو هول وانا عايزه اجرب اغطس هنا فهشوف لو غطسنا هنا وطلعنا وكانت لسه المراكب موجوده نركب ونعمل رحله لابو جالوم احنا عند المكان اللي بيعملوا عنده سنوركلنج اهو هننزل بقى دلوقتي دي السلالم نجيب وهننزل بقى ايه نعمل سنوركلنج مع الناس دي نجرب نشوف الدنيا اخبارها ايه هذا المكان السلالم اهو النزول للمكان اللي بيتعمل فيه سنوركلنج في الميا نزلين بقى دلوقتي نعمل سنوركلنج ونشوف ايه بقى اخبار هول وهل فعلا زي ما بيقولوا ولا ايه الكلام فاحنا هنجرب بقى دلوقتي وان شاء الله بقى ايه تبقى تجربة ممتعة يوكي تعور في رجليه وقع علي الصخر فحبيبي حبيبي رجليه والله كوكاية واو واو كوكاية نزلت في المية خلاص المية قعدت بتجريها استنى كده نشوف Go, go, go, go, هل تتمشى بشكل جيد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مش دول اللي بيتاكلوا حبيبي بصي لازم بصي لازم في ايدك ازاي <تصفيق> بتحاول تهرب ليه؟ بتحاول تهرب ليه؟ ما تحاولش الهرب <تصفيق> انا عايزه اقول لك ليه؟ مش عايزه اهرب ما تاخدوا لهم ميه من البحر عشان يفضلوا عايشين فيها شويه <تصفيق> <تصفيق> اه لا اه فكرتك وحطيتهم لو حطيتهم كلهم اه طلعوا عبيط يا ابني تضربت <تصفيق> العمر كله بجد يعني المغطوط هنا فاخر مع اني إيه كمان كنت بعمل سنوركلينغ يعني بس مش غطس اكيد الغطس هنا حاجه تانيه خالص بجد بتحفر خلاص احنا مروحين هو البحر بيقفل الساعه خمسه بيخرجوا الناس بقى كلها ان في غطاسين هنا طبعا عشان انه ان مفيش حوادث او حاجه والشرطه واقفه بتطلع الناس اخرهم الساعه 5 اللي عايز يعمل سنوركلنج اكيد يعملها هنا في بلو هول واللي عايز يعمل دايفينج اكيد الدايفينج هنا هيبقى روعه انا عملت سنوركلنج مش مصدقه نفسي من الجمال اللي شفته تحت آه الفيديو لما هتشوفوه مش هيعبر عن عشر الجمال اللي موجود بجد حاجة تحفة وتجربة لازم تعملوها على الأقل مرة واحدة في العمر البحر ده تحفة يا جماعة نعمة والله احنا عندنا أماكن كتير في مصر حلوة قوي أنا عن نفسي استمتعت بدهب بشكل مش طبيعي أو إن شاء الله لو كان في العمر بقية هنيجي يعني تاني بإذن واحد أحد <تصفيق> لا هي <يا> ماشية <ربنا. تصفيق> <يا> جنبينا <تصفيق> في الطريق بتاع نروح رايحين على أبو جبالهم تاني يا طارق والله بصوا غروب الشمس من فوق الجبل هيكون عامل ازاي واو شكل الجمال في الصحراء ومشاء شاء الله روعة بصوا الجمال شايفين الطبيعة عاملة ازاي وجمال تانية ايه في وشنا جاية واو بجد ركب الجمل اه والله ادي في كتيره اه ما شاء الله ما شاء الله يوكى اه حلوه الرحله بتاعه الدب اه عجبتك اه خدتي قلبي الناس ايه اكتر حاجه عجبتك كل حكايه كل حكايتك عجبتك والقواقه السخونه اللي انت بتجيبها لي ربنا فين بتوقع فين وريني آه. آه. في احنا دلوقتي رايحين نتعشى وبعد العشاء ان شاء الله رايحين مشوار مهم باذن الله وده اخر يوم لينا في يا رب يؤهله ومونيتا ويلا بقى نشوف هنروح نتعشى فين دلوقتي. <تصفيق> كده جينا عند محل اسمه نيمو ده بتاع سي فود. اخترنا السمكيه الشعور دي وهنجيب جمبري وشربة ستي فود والولاد هنجيب لهم بيتزا وهقول لكم بقى ايه الاخبار بقى لما ندخل جوه يلا ده برضو على الممشى احنا كل الايام دي بناكل في مطاعم موجوده على الممشى هتقعدوا فين خلاص خش اقعد عند البحر تعالى تعالى اهو في ترابيزات قدام عند البحر يا فين؟ يعني راح معاه اه طيب احنا عايزين <تصفيق> النهارده على خير جو يلا مكان اهو على البحر على طول اودي المطعم من جوه وحتى القعدات جوه شكلها لطيفه برضه دور تاني زي نظام الكافيه اللي كنا فيه امبارح بالظبط <تصفيق> حلو البحر يا سينا؟ اه جميل؟ اه ولكن في هنا سمعني بتقولي ايه؟ هو حلو لكن في نفس الوقت مفيد لان تحتنا ميه وحته دي طريه لا ما تخافش مش طريه ما تخافش آه. لا مش مسترايا ما تخافش خايف يقول لي حلو بس مخيف امي زي الله دي <تصفيق> بصوا القعده رهيبه ما شاء الله جميله قوي القعده على البحر شكلها ممتع بس ما اعرفش بقى لسه نجرب الاكل قال الملاحظه الاوانيه صور لي عندكم اغلى من عندنا في القاهره فقال ان كل حاجه الاسماك موجوده هنا من البحر الاحمر ما فيش اي مشكله مع هذا الكابوريا والجمبري بيجولوهم من السويس او استعماليه فبيجيلهم تجاري غالي يعني الحاجه بتروح لهم زي ما بتجيلنا في القاهره وبيجلوه هنا اغلى لان هما منطقه سياحيه وكبري تمام آه بس طياره بالاكيد طعم حلو عشان مروقه جميله فنشوف آه الاكل واقول لكم راينا في الاخر بقاء الميه مطعم ادي المطعم اهو وده المنظر التحفه اللي احنا قاعدين بن بنبص عليه وشايفينه استنى أولع لكم الكشاف بجد القعده هنا روعه يا رب الاكل يبقى على المستوى بتاع القعده دي القعده دي تحفه عجبك البحر يا سينو, يا سينو. عجبك البحر طب لك مخيف انت كل شويه لك مخيف وعمال قاعد تبص عليه اما هو مخيف ما تبصش عليه بقى لو لقيت سمكه اصطدها بقى نشويها بالمره وحتى <تصفيق> وحطوا معصم مروه <مرهودي> كده لكن <تصفيق> <تصفيق> فعلا تحفه تحفه القعده خطيره ابو ياسين ابو ياسين إي ايه رايك في القعده <تصفيق> هو احنا المفروض كنا نقعد قعده زي دي امبارح على الكافيه واتمكنا ما لقيناش مكان حقيقت <تصفيق> <تصفيق> خدنا كتير فعلا كده كانت القعده دمها يغص انا هنا ما عنديش مشكله ان انا ما كلش ولا اشرب ولا اي حاجه في القعده بجد آه إيه؟ إيه؟ إيه؟ دي تحفه غريبه ادي المقبلات ناس جهزت سلطات دي سلطه زبادي طكينه آه آه غنوب دي ده مش ده ده ولا غريبه إيه؟ النقطه حاجه كده عامله زي بتنجان وفلفل مش اه ده طلع مش ده باذنجان وسلطه كده وطحينه وغنوج العيش بقى مش عارفه هو العيش ده كل واحد قدامه واحد كده اعتقد ان هو مدهون حاجه زبده سمنه عليه حاجه عليه ماده دهنيه زي ما انتوا شايفين بس بس الكركشه بتاعتهم جميله ما شاء الله المقبلات كلها تحفه ساوزي الزبادي وطحينه وغنوج مش رهيب ودي طلعت مسقعه برضه دي كينة وغنوج والعيش حلو قوي معاهم طعمهم حلو قوي يعني قعدت كلت نص الرغيف وقلت له انا كده هشبع قبل ما الاكل ينزل يعني. <تصفيق> الستيف اود اهي نزلت شكلها يمي يمي. <تصفيق> الولاد طبعا قاعدين مستنيين البيتزا بتاعتهم على نار. طب <تصفيق> بتضيع الأخبار؟ حلوة? حلوة انا كمان. لا. سيفي بقى. اهلا نجرى. بسم الله. الشوربه طعمها جامد جدا. مظبوطة خالص يا طارق. حلوة قوي يعني حلوة وملحها مظبوط. ما شاء الله جميلة. هكمل بقى و كم بقى رايي في التشكيله دي الليمون دي كمان عشان خاطر الشوربه العاليه الشوربه حلوه قوي بلاح البحر فيها جميل وال والجمبري خطير طعمها تحفه تحفه تحفة. بجد حلوه قوي كمان جوه في اخطبوط متقطع اهو حلو قوي طعمه جميل عندك اه بقى ايه تاني بيطلع لنا فيه في بقى كاليماري قطع جمبري وسمك صغير متقطع فيليه صغير حلو قوي يعني الميكس اللي فيها جميل وما شاء الله ده اللي طالع من من السي فود بتاعنا شو كمية بلح البحر ، الكابوريا أول مرة آكل سيفود الكابوريا بتاعته ما شاء الله تبقى مليانة لحم يعني ، بس طبعا بقى غير اللحوم اللي كانت جوه فما شاء الله لا كانت مليانة يعني ، ما شاء الله السمكية الشعور جت هي الجمبري جي ولا لسه لش... ؟ اهو ده الجمبري. الجمبري هي. بحبها كان عامل والجمبري اهو. حبيبي والبيتزا بتاعت الولادة اهي. البيتزا بتاعتنا فيها سمك وحاجات. لا البيتزا بتاعتكم فيها فراخ ولحمة. الاكل حلو جدا ما شاء الله. طبعا السمكه كانت كبيره والجندري كان كتير فلفينا بيتهم ناخدهم معانا البيت ان شاء الله أه بس بامانه الاكل هنا حلو قوي إيه بتخلص حاجه الحاجه اللي بعدها بتنزلك يعني احنا خلصنا يضبط الشوربه لقينا على طول السمك والجمبري ونزل البيتزا بتاعت الولاد معاهم مع عدناش كتير آه لا آه تجربه حلوه ما شاء الله جدا جدا كمان انا هقولكم الوجبه كانت الثاني هو انا كنت عارفه ان سعر ال السمك تقريبا ميتين 270 لان هي قطعه 2 كيلو شويه كيلو شويه تقريبا السمكة كيلو شويه صح كيلو وربع فهي عامله 270 والجمبري بنتين الجمبري بنتين لان كيلو بربعمية والبيتزا بكمية بصوا اورنجات البيتزا من حاجة 80 ل 100 يعني فاحنا عارفين اني واحده فيهم <تصفيق> <والـ> والشوربه <آآ تصفيق> هو بره لقيناها ب 120 فلما اتكلمنا معاه قال هظبط لكم السعر بتاعها يستلمنا الشوربه على 80 فانتوا بتيجوا يا جماعه بتتكلموا معاهم في الاسعار لان الحاجات بتبقى فريش بره وانتوا بتستروها و... بيهودوا معكم في الاسعار يعني بس بجد مكان حلو قوي والخدمه حلوه والناس هنا متعاونه جدا ما لا عايز لا في مكان مكان حلو بجد وعطش الف جميل جدا بالبحر انا لو كنت اعرف والله كنت خليت الموضوع ده امبارح بدل الكافيه كنا قضينا القعده هنا والله الولاد مستمتعين بمنظر البحر جدا وعدين بيلعبوا وانا مستمتعة بالاكل وبالبحر بكل حاجه الصراحة يعني. احنا النهارده عشان اخر يوم ففي مكان تاني رايحينه لو ما كده كنا كملنا السهره هنا تعملوا ايه ايه تعملوا ايه احنا بنجري تقريبا حرفين في الشارع عشان المفروض في حد مستنينا كمان عشر دقايق بالضبط ان شاء الله فعايزين نلحق نرجع عند البيت عشان هو هيوصلنا وهنطلع الرحلة من هناك الرحلة دي واحدة صاحبتي رشحتهالي ويا رب تبقى حلوة وممتعة زي ما هي قالتلي يلا بقى اشوفكم بقى ايه في الرحله ان شاء الله. اهو طالعين بقى الجبل ان شاء الله. الجبل ده حلو جدا. بس لما تطلع تشوفه انت حاسس ان هو يبقى حلو؟ هشوف على طول. هو متفائل خير انه هو يبقى حلو ان شاء الله. I found you. you. I found you. you. I found you. you. I you. I found you. I found you. I found you. I found you. I found I found you. I found you. I I يا جماعه بعد <تصفيق> انا عايز اسمع سفه الشباب لوحدهم الشباب شباب بقى ايه طب البنات نسمع بقى سفه البنات صل على يا جدعان ايه ده ايه الحلاوه دي منورين يا جماعه ونشوفكم في الحفله ان شاء الله يصوتوا انت عايزه منه ايه؟ انت خلاص حبيتي انت خلاص رحي للي يا شيخ للي ولا, سيا ولا حب اللي راح عن صغائرك والاسية ولا حب الوحي إيه. ولا الغريب اللي حطتيه عليا ولا الشمال اللي طبطتيه عليا لل... ونسالك جلي ونسالك ونسمع عند ابي الفضا والشيخ بخبر راح للي اه يا مالي منك يا مالي ايه خلاتيني بعيش بافكار اه وما مينيمك يا نار ايه خلاتيني بعيش بافكار اشرب في البحر ولا معلش اشرب في البحر ولا طب طالعه ايدك في ايده ماشيه يا شكل مطرح الحيل اللي حتتيه وشيبه علي لن يسلم وسلم بطري. اوه. أوه. <تصفيق> انا اوه. <تصفيق> بنا هيسر ونرجع لها ان شاء الله. او مفيش حتة باينة زي سكندري كده باي باي باي باي باي باي باي باي اوه. كل حاجة فيها كانت جميلة ما شاء الله. اول حاجة في مشتريات ذهبه هي. دي دريم دي كابتشر. حجمها كبير ما شاء الله بصوا ايدي ينبها. عشان تعرفوا اي حجمها ادي. ايه. تمام? وتاني حاجة اللي كنت هموت عليها ومشي تسأل عنها. العسل ده. بصوا. بونوكيو. ده الحجم اللي هو الوسط مش الكبير قوي في اكبر منه. بس هو مش تغنطوط برضو. هو جنب ايدي اهو. تمام? ادي ايدي اهي. الاثنين دول خدت عليهم خدتهم بمتين مع ان اسعارهم لو كل حاجة الواحدها مش كده بس الراجل كان كان هاود يعني خدت الاتنين بمتين جنيه وهوريكم بقى بقية الحاجة شرت ده بكتين زي التيشرت الابيض اللي انا لبسته هناك في معيكم في الفلوك تمام فهو والبادي اللي عليه دريم كابتشر ده الاثنين هخدهم بمايه بمية تمام آه وده بنطلون سندباد بنطلون عادي آه مفروض عادي كده مش مش زي بنطلون علاء الدين رجليه واسعه عاديه اهو رجليه واسعه بس عاديه كده تمام هو لونه آه ابيض في كحلي وده بنطلون علاء الدين اللي انا لبسته معاكم تمام وده برضو بنطلون علاء الدين. بس نقشته حلوة قوي. دي النقشة بتاعته. حلوة قوي برضو. تمام. برضو خدته ب... بنفس السعر. علاء الدين بسبعين. وبنطلون السندبات ده برضو بسبعين. ده برضو علاء الدين بس اللي هو الشغل البدوي. بصوا. هو سايدة من... مع بس من غير من على الوسط فوق. بصوا. ومن الناحية دي خط بس كده. ده بتمانين. تمام? وده نفس القصة كده. اخوه برضو على ايد دي. اهو. بس زيد عليه. جيب من الجنب. آه ويستنوا بقى هوريكم اكتر حاجة تحفه كنت حبها في المشتريات. عبد الحليم. كامل الاوصاف. بجد كنت هزعل لو ما اشتريتش الفناجيل دي ، ست أم كلثوم هذه ليلتي ، أيوة بقى مع القهوة يعني وحلم حياتي ، طبعا الفناجيل دي مينفعش تقدم كده لازم بقى نحط بقى فيها القهوة عشان الكلام يعلي هو بقى ده الشكل المثالي لتقديم الفناجيل ده بصوا شايفين- شايفين القهوة مع أم كلثوم هو ده بقى الكلام الكبير الكبير قوي وعبد الحليم كامل الاوصاف هو ده الكلام الكبير الخطير لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك like، اكتبوا كومنت وشيروا مع صحابكم.